Hello everyone, this is Chef Nalo with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant grade recipes you can use in your own home. موز ناضج عدد 2. ابنهرسهم جيد. بنوضع بيض عدد 2. الحجم ما في مشكله في الحجم الموز او حجم البيض. ما في مشكله. نخلط المكونات مع بعض نوضع حليب 2 معلقة كبيرة أو ممكن نستغنى عن الحليب أو ممكن نستبدله ب 2 معلقة ماء قليل من الفانيلا بيكربونات الصودا نصف معلقة صغيرة ممكن نبدلها بمعلقة صغيرة بيكم بودر ، اربع معالق كبيرة كاكاو خام يعني تقريبا ستين جرام ، بنحرك المكونات جيد حتي تنسجم تمام ممكن احنا نستخدم اي وعاء مناسب او اي طبق مناسب للميكرويف، ما في مشكلة الحجم ممكن احنا نعمل نصف الكمية نصف المقادير نوضحها بالمكرويف المدة بتعتمد على ثلاث اشياء المدة مقدار الوصفة او نصف الوصفة إذا بنعمل، أو كمية السوائل أو نوع الميكرويف. فإحنا مبدئياً نستخدم ست دقائق، نعايرو على ست دقائق، ونشوف. بعد ست دقائق بنشيك عليها بعود الأسنان، وإذا كانت غير ناضجة، بنشغل الميكرويف دقيقتين. هيك بعد دقيقتين هيك أصبحت ناضجة والأفضل نتركها حتى تبرد تماما ولكن أنا عشان التصوير فرجيكم كيف شكلها بده يكون ويفضل نتركها تبرد أفضل نستخدم الزينة حسب نظامكم الغذائي أي شيء نستخدم حسب نظامكم الغذائي ممكن فواكه ممكن مكسرات ممكن سكر بديل السكر افرجيكم اياه كيف من جوا شوفوا كيف كتير روعه ومميزه وسريعه وهي صحيه ايضا الناس المتعوده على السكر يجب اضافه تحليه هذا اختياري حسب نظامكم الغذائي لكن هي مش حلوه هي بده يضيف تحليه اي نوع تحليه طيفوا حسب نظامكم الغذائي بأمان الله تذرونا بوصفة جديدة شكرا كتير من تمنى الاشتراك بالقناة وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة